این منزل بیرانه هم منفر شد این منجا مخواهم قاید کنم بابا چون چی شده میگه بابا هیچی میست چادر نمازم رو نمردم آمدنم آمدنم که مدينه توی مدینجا گذاشتم دن بابا چرا خیره به کشا میگی حسرت مگه گوش ماره داشته این یک حق بابا من فقط یک کم وام همین چیزی نشده دختر داره یک کم که گنایا لبسان یه ذره نامرد تبع ولی من هنوز گشانجا محمد She starts there As to fame, Only in gayatar me baba baba baba baba baba I